شو صار لي زمان ما رنّمت هاي الترنيمة عجب راح تطلع معي صح ولا لأ؟ أي, أي ترنيمة؟ يلا يسوع ما man, يسوع ما man, you're a فكيف you're a man, you're فكيف man, you're a إليه حاملا صليب عارينا المشي قضى عليه باثلا من أجلنا الدم الثمين من أجلنا الدم الثمين يسوع ما أجوده يسوع ما أجمله For I فكيف أنسى should be, for فكيف أنسى SA, أنظروا إليه and يدق أهوال I إذ قام جراد وهكذا تم الفداه، وهكذا تم الفداه، يسوع ما أجوده، يسوع ما أجمله، فحبه أنشودتي، فكيف أنسى فضله تحبه انشودتي فكيف انسى الله انظر اليه صاعدا الى السماء في بها ليرسل روحا النقي ويملا القلب عزا ويملا Yes, I'm